دوبارہ اس نے لگایا میں دیا نہیں, نہیں بول رہے nice کرتے ہیں اور اس کی دیکھنا پچھلے ریکارڈنگ کروں گا نے ویڈیو کلینل کو دینا پھر سلائڈر پہ ہوں گیا میں جب بار no کے دکھائیں پتر اب گیا ہوئے ہوئے سلائی لائڈ ماری جا رہا بوٹا اب تک اس کی دیکھنا جیتا تو یار There, Target down! That's getting Cover me! Reloading! Oh, oh. Wait, wait. Come on. No, Go now. چھپ کے نہیں مارتا You see, but that's <laughs> what Reloading! Oh, that's true, you see? see how I'm going. Dead! So, like this, like this, like this, Half of the match is over. and the flute team جائے جائے ٹوٹنگ اور بوٹیا بچے بچے بچہ زیادہ پڑھنا اب مجھے Expired! اب دیکھیں دام کے پتھر جیسے اب اس نے کیمپ لگایا اب میرا بھی کیمپ ایسے ہی बटे स्लाइडर अरे बटिया कैंप करने जा रही हूं मैं हां हूं कवर Oh. ویڈیو جی. oh. جائے گی دیکھتا جاتا ہے Go Camper! in the other guy is in front of me. You don't want to get out of the car? You don't want to get out of the car? Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! No you don't want گیم کی بات ہوتی ہے chal vote chal chal chuti kar the red team doesn't have a lot of time left to چل چل چھٹی کر چلو میں